Benvingudes i benvinguts! En aquest videotutorial us explicarem com s'ha de registrar una entitat religiosa al Registre d'Entitats Religioses i per què serveix aquest registre. L'any 1980 es va aprovar la llei orgànica 7 1980 de 5 de juliol de Llibertat Religiosa. Aquesta llei inclou la possibilitat que les persones s'associin per dur a terme les seves activitats religioses així com el dret de les esglésies, confessions i comunitats religioses a constituir-se com a persones jurídiques amb plena autonomia organitzativa un cop s'hagin inscrita al Registre d'Entitats Religioses. Què és el Registre d'Entitats Religioses? Una entitat religiosa és una entitat sense ànim de lucre, els objectius principals de la qual són, entre d'altres, el foment i la pràctica col·lectiva d'unes determinades creences religioses. El Registre d'Entitats Religioses és el registre públic i únic per a tot l'Estat espanyol, al qual s'han d'inscriure les entitats religioses que hi són presents i que volen obtenir personalitat jurídica pròpia. Per inscriure-s'hi, no és necessari tenir un centre de culte. Per què cal que les entitats religioses s'inscriguin al Registre d'Entitats Religioses? La personalitat jurídica com a entitat religiosa confereix a les esglésies, confessions i comunitats religioses la capacitat d'actuar legalment. Això els permet, per exemple, sol·licitar un permís per fer un acte religiós a l'espai públic, demanar una subvenció o obrir un centre de culte. Alhora també els permet gaudir d'un règim legal específic que comporta el reconeixement de l'Estat, el respecte de la seva autonomia organitzativa i un tractament fiscal especial. Quines entitats es poden inscriure al Registre d'Entitats Religioses? Al Registre d'Entitats Religioses s'hi poden inscriure Esglésies, Confessions i Comunitats Religioses Federacions d'Esglésies, Confessions o Comunitats Religioses Entitats creades o erigides per les esglésies, Confessions, Comunitats o Federacions ja inscrites en concret, s'hi poden inscriure les següents entitats creades per esglésies, confessions, comunitats o les seves federacions. Les seves circunscripcions territorials, les seves congregacions, seccions o comunitats locals, les entitats de caràcter institucional que formin part de la seva estructura, les associacions amb fins religiosos que creïn o erigeixin, així com les seves federacions, els seminaris o centres de formació dels seus ministres de culte, els centres superiors d'ensenyament que imparteixin amb exclusivitat ensenyaments teològics o religiosos propis de l'Església, confessió o comunitat religiosa inscrita. Les comunitats monàstiques o religioses i les ordres o federacions en què s'integren. Els instituts de vida consagrada i societats de vida apostòlica, les seves províncies i cases, així com les seves federacions qualsevol altra entitat que sigui susceptible d'inscripció de conformitat amb els acords entre l'Estat espanyol i les confessions religioses. Quins passos cal seguir per registrar una entitat religiosa? Per començar, cal tenir present que, d'acord amb la Llei 39 2015 de Procediment Administratiu Comú, la documentació que es presenta al registre per a la seva inscripció ha d'estar redactada en castellà o bé aportar els documents que corresponguin traduïts al castellà. D'acord amb el Decret 594 barra 2015 de 3 de juliol, pel qual es regula el Registre d'Entitats Religioses, cal seguir els següents passos. 1. En primer lloc, cal redactar els Estatuts de l'Entitat Religiosa que vulgueu constituir, on hi ha de constar obligatòriament el nom de l'entitat. No pot portar a confusió ni ser similar al d'altres entitats ja inscrites. El domicili social. L'àmbit territorial d'actuació els objectius religiosos i la base doctrinal, el règim de funcionament, òrgans representatius i de govern, facultats i procediment de designació. 2. En segon lloc, cal redactar l'acte fundacional. És el document en què el grup de persones que funden l'entitat fan constar que A. Aproven els Estatuts de l'entitat. B. Escollien les persones que formaran part dels òrgans de govern de l'entitat. C designen les persones representants legals de l'entitat. En el cas de la inscripció de federacions d'esglésies, confessions o comunitats religioses, també hi ha de constar la denominació, el domicili i el número registral de cadascuna de les entitats fundadores, llevat que estiguin pendents d'inscripció, així com les dades d'identificació de les persones representants legals de cadascuna d'aquestes. 3a en el cas de la inscripció de federacions d'esglésies, confessions o comunitats religioses, també s'haurà d'obtenir la certificació de cadascuna de les entitats que s'integrin a la Federació de l'Acord d'Integració, expedit per les persones o càrrecs, amb facultat per certificar, en què s'ha d'expressar l'acceptació dels Estatuts de la Federació i la designació de la persona o persones que representin l'entitat religiosa a l'acte constitutiu de la Federació. 3b. En el cas d'entitats creades o erigides per les esglésies, confessions, comunitats o federacions ja inscrites, també cal obtenir el document de l'Església, confessió, comunitat religiosa o federació per la qual es constitueix o s'aprova l'entitat, i siniar la conformitat de l'Òrgan Suprem de l'entitat a Espanya. 4. Un cop tinguem la documentació anterior, cal que porteu els estatuts i l'acte fundacional a la noteria perquè els elevi a Escriptura Pública. Si ho desitgeu, podeu encomanar la gestió de la sol·licitud a la noteria, que pot enviar la documentació directament al Registre d'Entitats Religioses. 5. En cas que no encomaneu la gestió de la sol·licitud a la noteria, cal que disposeu d'un sistema d'identificació digital, com pot ser un certificat digital, que correspongui a una de les persones representants legals de l'entitat i que estigui instal·lat a l'ordinador que fareu servir per fer els tràmits relatius a l'entitat religiosa. 6. Un cop tingueu el certificat digital instal·lat, heu d'instal·lar l'aplicació Autofirma a l'ordinador. Us la podeu descarregar entrant a la pàgina firmaelectronica.gob.es i clicant sobre Zona de Descàrregues. Descarregueu-vos la versió compatible amb el vostre software. A continuació, haureu d'accedir a la seu electrònica del Ministeri de la Presidència del Govern de l'Estat espanyol i clicar a Llibertat religiosa. Tot seguit, s'obrirà la pàgina de tràmits del Registre d'Entitats Religioses i haureu de clicar sobre Sol·licitud de primera inscripció d'entitats religioses i després sobre Subdirecció General de Llibertat Religiosa. S'obrirà la pàgina del tràmit en què trobareu el botó «Accedir al procediment», situat a la part inferior. Hauréu de clicar a l'opció d'identificació digital que es correspongui amb la que teniu instal·lada. Un cop s'hagi obert el formulari del tràmit, heu d'omplir-lo i, al final de tot, adjuntar els documents esmentats en els punts anteriors, elevats a documents públics per la noteria i escanejats. Per acabar, haureu de signar el tràmit i enviar la sol·licitud. Un cop presentada aquesta documentació, el Ministeri té 6 mesos per emetre una resolució. Si la resolució és positiva, s'acordarà la inscripció al Registre. Les entitats que tenen conveni o acord de cooperació amb l'Estat espanyol s'inclouen a la secció especial del Registre i la resta s'inscriuen a la secció general. Passat aquest termini, si no hi ha resolució, cal entendre que la sol·licitud ha estat estimada. En cas que la sol·licitud sigui desestimada podreu interposar un recurs administratiu contra la resolució denegatòria i en cas que tampoc s'obtingui una resolució favorable podreu demanar la revisió per part dels Tribunals de Justícia. La informació bàsica de les entitats inscrites al Registre d'Entitats Religioses la podeu consultar al cercador web de la pàgina mapper.emajusticia.gob.es. Si teniu cap dubte, podeu contactar amb la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya,